I DDS-Kart 15 introduserte vi intelligent speilvending av objekter, hvor du kunne speilvende nesten alle symboler og objekter, samtidig så alle egenskaper ble beholdt. I DDS-Kart 16 har vi lagt denne utrolig nyttige funksjonen enda bedre. For eksempel inkluderer speilvending nå og koblingsbokser. Og i tillegg til elektriske komponenter kan du no og speilvende føringsveier. Dette inkluderer kabelstier, tommer rør og stemmer. Med andre ord så fra nå vil ingenting bli utlett. Den optimaliserte speilvendingsfunksjonen i DD-Skat 16 vil gjøre deg i stand til med mange repeterende oppsett enda raskere enn før. Ønsker du å se flere videoer som dette, abonner på kanalen vår og klikk på klokken for å få varslet om nye videoer.